میخوایم بررسی کنیم که چجوری میتونیم از یک دک یا یک دسته فلش کارت آنکی استفاده کنیم. خب اول این فایلی که ما با شما در اشتراک میذاریم رو انکوامپریسش آن میکنیم. پاسورد آیلتس دات اکادمی هستش. بعد از اینکه فایل آنZIP کردیم، یه فایل با فرمت APKG میده که مخصوص آنکیه وقتی روش کلیک بکنید خود به خود برنامه آنکی باز میشه و شروع به اکسپورت کردن بخشید ایمپورت کردن میکنه و اینجا میبینید که همه فلش کارت هایی که تا الان ساخته شده با کلیک کردن روش و زدن اصطوری میتونید الان از فلش کارت استفاده بکنید فلش کارت های اسپلینگ که یه تکنولوژی تکس و اسپیچ میاد کلمه رو میخونه شما اینجا کلمه رو وارد میکنید مثلا من یه چیزی یعنی که میزنم بعد وقتی شو انسر رو میزنین بهتون نشون میده کجا رو اشتباه کردین آموزش همینه چیز خاصی نداره برای آموزش خود آنکی الگوریزم آنکی اینکه آنکی چجوری کار میکنه توی قسمت های دیگه در خدمتتون هست